Чи обов'язково при утепленні екструдованим пінопластом фундаменту пінопласт класти на клей, чи можна на клей піну фундамент рівний? Не має значення. Для того, щоб наклеїти пінопласт на фундамент, ми можемо з вами використовувати декілька варіантів клею. Правило рівна поверхня вона. Обов'язково крізь. Тобто можна бітон підшліфувати, підшпаклювати, підштукатурити. Але, але якщо товстий шар, то краще дати висохнути гарно. Ось, і потім ми з вами що робимо? Ми обов'язково робимо бітумну грунтовку. І потім можемо робити обмазку бітумом. Це тоді, коли тут, не, тут грунт, тут нема підвалу зрозуміло да? тобто звичайний фундамент і ось на біту ми вже можемо клеїти клей пеною або використовувати клей на основі бітуму є спеціальний клея котра як чорна мастика вони навіть дуже-дуже густи ми їх трошки під підігріваємо як під плівку кладемо тобто ну влітку ставимо ці ведра ось там і по прозорою пливкою накриваємо щоб був тепляк щоб вони трошки розігрілися щоб було простіше з, з ними працювати ось і потім ми наклеюємо з вами утеплювач на бітумну мастику останні роки ми зазвичай використовуємо ці клея, тому що цей клей він Вологу не напитує, тому що клей Піна він все ж таки парапраникний і може напитувати вологу. Ну, а бітум к бітуму гарно приліпає, к пінопласту теж гарно приліпає. Але все ж таки, наприклад, компанія Церезит на своїх вебінарах сказала, що так, їхня клей Піна теж клеїться до бітуму, до гідроізоляції.